السلام عليكم على قناه نشان شويه ديال الايجابيه ماشي غادي ما نكونوش سلبيين و أي نقطه او اي موضوع فيه فيه نقطه ضوء غادي له ونقدمه ونقدموه للمتابعين والمتابعات ديالنا الموضوع الان هو برنامج فرصه اللي الحكومه و في يعني في الميزانية دي ألفين وعشرين كان واحد البرنامج ديال الفرصة اللي كيتم كي اللي كيهم كي تمويل ااا الشباب يعني اللي عندهم أفكار مشاريع مقاولة صغيرة صغيرة غادي يهم هم يكون واحد السقف ديال 10 م ألف درهم تمويل على مدى عشر سنوات يعني تزيد على مدى عشر سنوات هاد القرض بدون فوائد ومعه معاه واحد واحد المنحة ديال 10000 درهم للمواكبه وكذا يعني هذا برنامج يهم هذا الشباب اللي باغي يدير شي مقاوله وعندوا افكار وغادي يكون يعني هذا هذا البرنامج غادي يتلقى في افريل آه في افريل على حساب داكشي اللي قالت الحكومة غادي غادي ينطلق في افريل الفين وواحد و الفين وعشرين وغادي يكون هناك غادي هم واحد آه بخمسين الف آه مقاول وغادي يكون هناك طلب عروض لمشاريع آه اللي كنتمناو انه ما يكونش برنامج بحال هادوك البرنامج اللي كان اداء بشباب مجموعة من الشباب اللي المحاكم والسجون وكذا وداك البرنامج ديال المقاولين الشباب اا آه اذا هذا برنامج كيهم واحد 50 الف شاب وكنترككم مع هذا التقرير اللي قدمته جوزيم في م... تقرير قدمته جوزيم في وقت سابق وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناه ودعم هذه القناه والتعليق واللايك والمشاركه وشكرا في المجال الاقتصادي برنامج فرصة من بين المقترحات التي يقدمها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة برنامج دون شروط مسبقة لدعم الشباب الراغب في تكوين مقاولته وبالتالي المساهمة في إنعاش سوق الشغل الوطني في الربورتاج التالي نتعرف على فرصة البرنامج الذي يسعى إلى تحفيز أكثر من 50000 ألف شاب مغربي مهدي بخاري محمد نجيب وياسين كوينتي برنامج لدعم المبادرات الفرديه يستهدف الشباب الحامليه البشريه منذ تصور الفكره الى تحقيقها بتمويل قد يصل الى مئه الف درهم ويسدد على مدى اقصى عشر سنوات اطلاق مشروع فرصه ياتي في اطار مشروع قانون ماليته الجديد من أجل نجاح هذا المشروع لقد من اعتماد حكامة مضبوطه عن طريق تقديم طلبات العروض مما لاحظنا الآن أننا أصبحنا نرى نماذج جديدة من الشباب المقاول والمقاولات الشمعية هناك شباب مغربي يسعى من أجل المساهمة في تقدم المغرب يدخل هذا المشروع ضمن خطة برامج مبتكرة لتشغيل ودعم المبادرة الحرة وتمويل ومواكبة المقاولات وتوفير قروض دون فوائد ل 250 ألف من المقاولين الذاتيين هذا البرنامج غادي يخلق واحد الحس ديال المسؤوليه عندنا العديد وغادي يخلينا نتشوفوا شباب قادرواهم على الشريعه في نفس وكتتعدى الضوضاء في شارع العلجيو اللي كاين في السوق وبجوده افضل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا البرنامج مهم بالنسبه لنا سيمكننا من الاستفاده منه عن طريق المواكبه والتكوين المخصص لشباب المقاولين قصد الاندماج في سوق الشغل كما تحرص الحكومه على اعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاقه وضمان